שוב, ברכי, וצחוק, ומסחרים, הכל מדוע, הכל יכול לקרות. מה זה אומרת, הכל יכול לקרות. זה אומר שבסיפורים, הכל יכול לקרות. למשל, דלת למרכבה, כובק סמי יכול להפוך לוניה, וילד שנה שלמה. שנה שלמה? כן, שנה שלמה. וברושים לו? מה הוא אוכל? איך לא לו? ואני לא מסליח להבגשת. וזה נשמע לי ממש מוזר ולג. את מאמינה. אלה אני אשתה מה נראה לי שם? לא, אין חור, אבל תרד צריך אם תבצע לא בא לי, נוח לי פה אז נקרא לא אורים שלך את דרך לרדת תקרא? תקרוב נוח לי פה אבל איך אתה תאכל שם? מה, אתה תאכל על דניאל, <peachy> אני חבר הכי טובה שלך בוא תרד בוא בוא תעשו מה אתה תלמיד שלי, אתה חשוב לי בוא תרד מהארץ לא בא לי, מה אהפת לא בא לי אתה לא רוצה לאחר לשיעור רשום נכון? לא רוצה בני אני רואה תרד מהארץ יש לי לא בא לי, לא אהפת לה לארץ תרד לא בא לי יאללה, בוא כבר! לא פאלי, מה אוף לפולה? איזה? רוצים לגעת מה קרה בסוף לדניאל? מזמינים את